سمعت كتير ومش لاقي بقيت وقمت وده العادي ده العادي الدنيا مش حلاني مش حلاني الوحده أتلاني من حياتي مليت لبراجي انا اشتكيت 16 سنه واكتفيت مقفله في لك الاجدكيت الواقع سفاح وبيقتل في طموحي وانا عايش في صراع وما في حد قريب مش محتاج الدعم منكم مزيكتي اكرهكم انتو كله فقد فيا الامل سيبوني في حالي وهبعد عنكم دنيا فانيه وانا عارف بس تيجي عليا وانا خايف نحمد ربي على الحال ان ما في حد فينا زايف انا حظي مش معايا موتني مع وخد عزايا نفس اليوم بعيشه تاني ضلي عصيت بناني السنه تقيله طول الكبر كل شيء لاحتمل مات من الضغوط بضيع عمري اللي اجري بيك تسمعني اني ناسي حالي مش ناسيكي على بيكي اللي بتسيبي بعدي عن سبيني في حالي مش عايز اشوفك الجنب تاني تعبنا فيكي بين حالي قلوبك سودا ما بتسلكش وقعنا كتير وقمنا تاني بطلوا غلي شويه ونكش انا حظي مش معايا موتني مع وخاد عزايا نفس اليوم بعيشه تاني ده اللي عايز اتبناني ولا تجيلي ولا جيلك ولا انا صاحبك ولا زميلك جوه دماغي سلوك ساحر التفكير حياتي ضارب 19 سنه الدنيا تاقت المستقبل لونه بائد رامي خيري في البحر بس سمك طلع كالني مهما قلنا او حكينا محدش حاسس باللي فينا نخلص مع كل الناس لما وقعنا الكل نسينا No more, I'm not No more,